هذرهم وأسلحتهم والذين الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مَقْرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين صياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 عنهم في الحياة الدنيا فمن, يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم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 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله